Lajar menulis huruf kecil L Cara tulis huruf L Lukis tiang tinggi Lukis tiang tinggi L Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama kecil selepas huruf k huruf paling mudah itu huruf l lukis tiang tinggi lukis sekali dari atas ke bawah latih banyak kali